على الباب حر ده لولا في اعدام بس تنى الاستقلال مكانش عيد مش بلا جدعان الحق يبان اسال صدام كيف بربوا الامريكان اكتب على الباب حر حتى لو في اعدام اسال صدام كيف بربوا الامريكان اكتب على الباب حر حتى لو في اعدام مش قبل الام مش قبل الام ولا الام مش قبل البن مش قبل البن ولما حن على بحن والحق مهم ولما ضربها على الحق إسلام ترن الكف برن. نحلم دروس لفلوس بلوس نوعى ونشوف نفوس ملانة فلوس وعليها نفوز نحلم وندوس لفلوس ونعيش دروس ونرفع روس نكبر ونعيش نفوس ملان كنوز والاهل نبوس مش بلدك بلا البلاب هاد عربي مش وطنك بلا لأ لأ هاد وطني بالظاهر على محرق باب بلدي من فاطع على مش قبل البن ولما حن على بحن والحق مهم ولما نرمي على العقل